Трагічна подія сталася в селі Березняки 25 січня. Про це повідомили працівники рятувальної станції «Сміла». Водолаз витягнув тіло потопальника з річки Тясмін. Як розповідає керівник комунально-водолазної рятувальної служби Черкаської облради Віктор Терновцев, це був місцевий житель Березняків. Служба ДСНС. Діжурний. Викликали вас тут на місці. Ви звимола що є постраждалий там-то та Там люди діяли санчистку берега і побачили щось наче нагадуюче тіло. Цей чоловік вже пропав два дні назад. Вчитель Седа Березняки, 81 року народження. Родичі його шукали, да? Ну, я думаю, що так. Ну, як пропав, ну, хай сутки, 2 суток не було, я думаю, що шукали. Тобто ваші роботи були нетривалими, тривалими, да, Одразу бачили, де знаходиться. Воно, так, що ти напаминає тіло, подивилися, спустився водолаз, так, дійсно. Зразу прийшли родичі, да він. Навіція по фотографії. Вони глянули, каві він точно. І родичі якраз прийшли, як витягну. Це перший потопальник в цьому році. Перший в цьому році случай був Смілянському районі, причини як і чому чоловік опинився у воді і загинув, будуть з'ясовувати вже правоохоронці.